Lovituri pentru ministrul Carmen Dan, decizia parchetului general în cazul microfonului din priză. Procurorii parchetului general au ajuns la concluzia ce nu s-a comis nicio fapt penal în cazul microfonului descoperit într-o priză din propria locuință de ministrul de interne, Carmen Dan, precizează surse juridice citate de televiziunile de subliniere tiri. Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiat în luna-ianuarie la parchetul general, în lectură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locui în casa. În noiembrie 2017 Carmen Dana a anuncat ce a găsit în apartamentul în care locuie, subliniere liniere cu chirie, un dispozitiv de înregistrare, subliniere i-a sesizat poliția pentru demararea unei anchete. Ministrul de Interne declara atunci ce a făcut plângere pentru violare de domiciliu. Am găsit în locuința mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio, într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea ce nu locuiesc într-o locuință a apsului, sublinierei: În momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, a sublinierea cum era normal, sublinierei: Firesc, am sesizat organul competent, poliția Română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg ce s-a înregistrat un dosar penal. subliniere prefera să nu dau foarte multe amnunte, pentru ce sunt informații care fac parte din ancheta penal. Am avut surpriza să constat ce într-o priză de telefon, oarecum suspect în subliniere-i locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. Punct era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare subliniere, în celei ce avea subliniere, o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie, explica ministrul.